දිනවත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කලයේ කුසලේ අනිත්‍ය දැකීමද නැත්නම් మතු භවයන් සඳහා అనుโมදම් වීමද පහාදා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. කුසල් ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම මතක් කරන්න ඕනේ මේ පින සහ කුසලය කියන காரணා දෙකක් ගැන අපි කතා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පින කියලා කියන්නේ සැපයට කියන්නා වූ තවත් නම. ඒ කියන්නේ සැපයට කියන තවත් නමක් තමයි පින කියලා කියන්නේ. ඔබ සැපයෙන් ජීවත් වෙනවා නම් ඒ ඔබ සැපයෙන් ජීවත් වෙන්නේ පින නිසා. කුසලය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මොකද්ද? සිතින්, කයින්, වචනෙන් सिद्ध වෙන්නා වූ යහපත් දේ සහ අයහපත් දේ. දැන් කයින් සිදු වූ යහපත් තමයි අපි සතුන් මරීමෙන් වළකිනවා, සොරකම් කිරීමෙන් වළකිනවා, කාමයේ වරදවා හැසිරීමෙන් වළකිනවා. ඒතර වාචනෙන් සිද්ධ වෙන්නා වූ යහපත් දේ තමයි මුසා වාදා විසුනා වාචා පරිසවාචා සම්පප්පලාපා කියන කාරණා වලින් වැළකෙනවා. ඒ වගේම මනසින් සිදුවෙන්නා වූ වැරදි තමයි ලෝභය, ద్వේෂය, මෝහයෙන් වැළකෙනවා. ඒ යමෙක් මේ සිතින්, කයින්, වචනෙන් සිදුවෙන්නා වූ වැරදි වලින් වැළකිලා එතන කියනවා අපි කුසලයේ තුල ජීවත් උනායි කියන එනම් පින කියන්නේ මොකද්ද? සැපයට කියන තවත් නමක්. කුසලය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ සිතින්, කයින්, වචනෙන් සිද්ධ කරගන්නා වූ යහපත් සහ කියලා කියනවා. නමුත් මේ වචන දෙකේ තේරුම් දෙක වෙනස් වුණාට මේ වචන දෙකේ අර්ථයන් එකට බැඳිලායි තියෙන්නේ. එකට බැඳිලා තියෙන්නේ කොහොමද? යමෙක් සැපෙන් ජීවත් කුමක් නිසාද? එයා කුසල් දහම් වැඩන නිසායි සැපෙන් ජීවත් වෙන්නේ. යමෙක් අසතුටෙන් ජීවත් වෙන්නේ කුමක් නිසාද? එයා කුසල් දහම් වැඩන නිසායි එයා අසතුටෙන් ජීවත් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පින කියලා කියන්නේ සැපයට කියන තවත් නමක්. ඒ වගේම කුසලය කියලා කියන්නේ සිතින්, කයින්, වචනයෙන් સિદ્ધ කරගන්නා වූ යහපත් දේ. එමනම් අහපු ප්‍රශ්نيه තමයි අපි මේ කරන්නා වූ පින වේවා, අපි ඒ මොහොතේම ඒ පින්කම් සිද්ධ කරලා ඒ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකමින් අත්හැරලා දානවාද? එහෙම නැත්නම් ඒක භවයේ අනාගත සැපය උදෙසා ප්‍රාර්ථනා කරනවාද කියන කාරණය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පිංගතුණී අපි මේ ආවා වූ ගමනේදී අතීතේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන લક્ષ ගානක් පහු කරලායි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන. බුදුරයන් බමුණෙක් ඇවිල්ලා අහනවා වාග්යතුන් වහන්සේ අතීතේ මේ ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා කී නමක් පහළ වුණාද කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නර්මදා නදියේ තින වැලි කැට සංඛ්‍යාව උපමාවට අරන් කියනවා මේ නර්මදා නදියේ තින වැලි කැට සංඛ්‍යාව ගණනකින් කියන්න බැහැ වගේ. අතීතේ පහළ වුණා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මෙපමණයි කියලා ගණනකින් කියන්න බැහැ කියලා. ඉනම් බලන්න අතීතයේ ලක්ෂ ගානක් බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ලෝකෙ පහල වෙලා තියෙනවා පිංගු. ඒ පහල වුණා වූ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන වල අපි මිනිස්සු හැටියට ඉපදිලා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේලා අරමුණු කරගෙන පූජා කළා තියෙන පහන් එක පිටක් එය මේ හිරුගේ ආලෝකයට වඩා ප්‍රබෝෂරයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. මේ ආවා වූ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂධානේදී අපි බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා පූජා කළා වූ සුවඳ මල් එක ගොඩක් කළොත් එය කිජ්ජ කුට පර්වතයේ ප්‍රමාණය පරාද වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට මේ ආවා වූ දීර්ඝ ගමනේදී අපි බුදුරජාණන් වහන්සේලා සංඝයා අරමුණු කරගෙන පූජා කළා වූ දානයක් එක ගොඩක් ගැහුවොත් ඒ ආර ගිජ්ජකූට පර්වතයට වඩා විශාලයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ඉපදිලා කටින පූජාවන් සිද්ධ කරන වෙලාවේ පූජා කළා වූ කටින වස්ත්‍ර එක ගොඩක් ගැහුවොත් එය ගිජ්ජකූට පර්වතයට වඩා විශාලයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙනම් පින්තුණී සංසාරයක් පුරාවට අපි මෙච්චර පින්කම් මෙච්චර කුසල් දහම් ජීවිතයෙන් වඩලා තියෙනවා. නම්ුද්මේ කුසල් දහම් නිසාම පිංකම් නිසාමයේ මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් හැටියට විඳින්න තින සෑම සැපයක්ම අපි ලබලා තිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් ලබන්න තින ශේෂ්ඨ සැපේ තමයි මේ සක්විති රජ සැපේ කියන කාරණය මේ සක්විති රජට අවුරුදු 84000ක් ආයුෂ තින කාලේ තමයි සක්විති රජ කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ එයාට විසවක් පහල වෙනව දිව්‍ය තලයකින් එයා බහින්න ස්ත්‍රී රත්නයක් පංච කල්යාණෙන් බබලන දිව්‍ය ලැබෙනවා. Erdiyen යන්න පුළුවන් අස්වේ Erdiyen යන්න පුළුවන් ඇතෙක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම යට තියෙන ඕනම සම්පතක් දිවසින් දකින්න පුළුවන් එමැති එක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම පුත්තු දහසක් ලැබනවා කියනවා මුළු ලෝකෙම दिग्विजय කරන එනම් බලන්නේ ඒසා සංස්කාරයන් ඒසා සැපයන් අපි ලැබුවේ කුමක් නිසාද අපි කළා වූ පින්කම් කුසල් දහම් නිසාමයි ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකේ යම් සැපයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා සක්‍රයා කියන සැපයක් අපි සෑම කෙනෙක් මාත් තියෙන්නේ සක්‍රයාගේ සුජම්පති දේවිය කියන සැපයත් අපි සංසාරයක් පුරාවට අත් විඳලා එමනම් පින්තුනි මේ ලෝක ධාතුව තුල යම් සැපයක් ලබන්න තියෙනවා නම් ඒ සෑම සැපයක්ම අපි අත් විඳලායි තියෙන්නේ. එහෙනම් තමන් නුවන්ින් දකින්න තමන් අතීතේ සක්විතී රජ වෙලා තමන් අතීතේ සක්‍රයා වෙලා හිටියා තමන් අතීතේ istri රත්නේ වෙලා සුජම්පතිය වෙලා හිටියා මේ ජීවිතේ අපි මේ ලබලා තියන කුඩා දෙයක්ද කියන කාරණේ පින්තුනි. මේසා ඉහල සස්්‍රීක තැන් අපි ලැබිය කුමක් නිසාද අපි කලාවූ කුසල් දහම් පිින්කම් නිසාමයි. ආයමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරනවා. මේ මහ පාර හරහා යන කඩිරැලක් පෙන්නලා. මේ ආනන්ද සාමීන් කියනවා ආනන්ද මේ කඩිරැලේ ඉන්න සෑම කඩියෙක්ම සංසාරයේ සක්විති වෙලා තියෙනවා කියලා. බලන මේ කඩිරැලේ ඉන්න කඩියත්. සංසාරේ සක්පති රජ වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් බලන්න කඩියත් සංසාරේ සක්පති රජ වෙලා තියෙනවා නම් ඔබත් මමත් සංසාරේ කොච්චරනම් සක්පති රජ වෙලා ඇඳ පිඟතුනේ. එහෙමනම් මේ සෑම සාස්ත්‍රීක භාවයක්ම අපිට ලැබුණේ අපි කළා කුසල් දහම් නිසාමයි. එහෙමනම් මේ காரணා අපි කුමක්ද දකින්න පිඟතුනේ. කොයිසහා කුසල් දහම් කරලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ භවය අපි මේ සංස්කාරයන්ට ඇලෙනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම භවයයි ලැබෙන්නේ පින්නතුනේ භවයේ ලැබුණා නම් උපතක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ වලට ලක් වෙන තැනකටමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා හැකිතා කුසල්දම් වඩන්න හැකිතා පින්කම් සිද්ධ කරන්න පින්කම් සිද්ධ කරලා මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකි දැන් දානයන් පූජා කළොත් අපිට මොකක්ද ලැබෙන්නේ? ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලය. මේ හතර තමයි දානයන් තුලින් ලැබෙන්නේ. ඔබ මේ ජීවිතයේ ආයුෂ, සැපය, බලය කියලා காரணවන් ලැබලා තියෙනවා ඒ පෙර පූජා කළා වූ දානයන්ගේ ආනිසංසමයි පිංගුතුනි. එහෙනම් බලන්න මේ ආයුෂ, වර්ණය, බලය නित्य උදයක්ද? දවසින් දවස දවසින් දවස මේ ආයුෂ, වර්ණය, බලය ගෙවිලා යනවා ගෙවිලා යනවා කියන්නේ දානේ සංස්කාරයන් අනිත්‍යභාවයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ සීලයෙන් අපිට මොකද්ද ලැබලා දෙන්නේ? ඔබ මේ ලස්සන මනුස්ස ජීවිතය ලැබුණේ කුමක් නිසාද? පෙර ජීවිතේ ඔබ සිල් පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වුණා. සිල් පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වීමේ ඵලය තමයි මේ ඔබ ලැබුවා වූ ජීවිතය. නමුත් දැන් බලන්න මේ මනුස්ස ජීවිතයේ ආයුෂය ගෙවි ගෙවි ගෙවි ගෙවි යනවා කියන්නේ මොකද්ද? ගිය ජීවිතේ රැස් කළා වූ සීලේ සංස්කාරයන් ගෙවිලා යනවා. මේ සංස්කාරයන් ගෙවිලා ගිහිල්ලා ගෙවිලා ගිහිල්ලා මේ ජීවිතේ අපි සෝවාන් ඵලයට පත්ුනේ නැත්තම්. උපාදාන පත්‍ය භවෝ කියන ධර්මතාවයේ යටතේ මැරෙන වෙලාවේ द्वेषයක් සකස් වුනොත් අපි ආයිමත් සතර පායන්ට වැටෙනවා එනම් බලන්න මේ සංස්කාරයන්ට බැඳීම තුළ බරපතල බව අනතුරක් අපේ ජීවිතේ ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ලෝකේ අපි විඳින්න තියෙන සෑම සැපයක්ම විදලයි තියෙන්නේ. ඒ තවත් මේ භවයේ සැපයන් කෙරෙහි ලොල් එපා. මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකීම විදර්ශනා නුවණ සකස් කරගන්න කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. මින් කම කරමින් ඒ පින්කමේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා දැන් සිල් සමාදන් වුණොත් මොනවද අපිට ලැබෙන ආනිසංශ සුගතියේ උපදිනවා සීහි මුලානුවීම ලැබෙනවා අපේ කීර්ති රාවේ පැතිරෙනවා ඕනෑම සබහවක් ඉදිරියට නොබියව යනවා අප්‍රමාදීභාවය ඇති වෙනවා මේ කියන ආනිසංශ නित्यද අනිත්‍යද අනිත්‍යයි මේ සෑම සංස්කාරයක්ම විපාක අනිත්ය වෙනවා කොච්චර සුගතියේ ඉපදුණත් අපි ආයිමත් දුගතියට වැටෙන්න පුළුවන් කොච්චර සිහිමුලානුවී මැරුණත් අපි ආයිමත් සිහිමුලාවටපත් වෙන්න පුළුවන් කොච්චර මේ කීර්තිරාවයේ පැතුරුණත් එක මොහොතකින් මේ කීර්තිරාවයේ අහිමි වෙන්න පුළුවන් කොච්චර අපි සබහවන් නිද්‍රියට නොගිවේ ගියාත් අපි දුස්සීලභාවයටපත් උනොත් සබහවන් නිද්‍රියට යන්න බිය ඇති වෙන්න පුළුවන් එනම් බලන්න මේ සීලේ සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි විපාක දීලා අනිත්ය වෙනවා ඒ මේ සංස්කාරයන්ට බැඳෙන්න එපායි කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ හැම වෙලාවම දන් කරමින් මෛත්‍රිය වඩමින් සමාධිය වඩමින් මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්යභාවය දකින්න මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්යභාවය දකින මොහොතේම අන්න පිංගතුණි විදර්ශනානුනසකස් වෙනවා එතන තමයි වටිනාකම එහෙම නැතුව පින්කමක් සිද්ධ කරලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැවත මිනිස්සෙක් වෙන්න කියලා නං ඒ අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධය. අපි දන් දීලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැවත දෙවියෙක් වෙන්න කියලා නං ඒ අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධය. ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් නම් එතන තියෙන්නේ දුකක් කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. 인ස හැකිතා kusal sanskarayan jivitayulim wadanna jivitayetunim wadala e sanskarayange anithya bhavaye dakimin jivatve obae sanskarayange anithya bhavaye dakina mohotak paasa oba tule vidarshana nuwanai sakas wenne kiyala budura janan wahanse desana karanawa etoda oba babeyata bendil yanne ne kunema sanskarayekama anithya dakimin vidarshana nuwana sakas karaganna ඒ විදර්ශනා නුවණ සකස් කරගෙන යන ගමනේදී පිංගතුණි. අපි නැවත බවේ උපතක් සකස් වුණා. අපිට මේ කලා වූ කුසල් වලට සැපයන් අපිට ලැබෙනවා. අපි දැන් පිටකොටුවට ගිහිල්ලා කතරගමට යන්න බස් එකකට නැග්ගොත් අපි ඒ කතරගම බස් බස් එකේ මහත්තයාට මට ගාල්ල මාතර තිස්ස මහා ආරාමය කියලා අපි ටිකට් ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපි කතරගමට ටිකට් දෙන්න කියලායි කටරගමට ටිකට් එක ගත්තාම මේ සියලුම නගරයන් පසු කරගෙන යන්නේ පිංගතුනේ. ඒ නිසා ඕනෑම පිංකමක් නිවන අරමුණු කරගෙන සිද්ධ කරද්දී නිවන් ලබන තාකල් භවයේ ලබන්න තියෙන සැපයන් අපිට ලැබෙනවා පිංගතුනේ. නමුත් මේ භවයේ සැපයන් පෙරේ කෙලස් තෘෂ්ණාව සකස් කරගන්න එපා. මොකද මේ ආවා වූ දීර්ඝ භව ගමන පිණ තුනි බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ශාසන ලක්ෂගානක් පසු කරලා ගමනක් කියලා මතක් කළා. ඒ තවත් භවයේ සැපය කියන කාරණේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. මේ භවේ තියනා වූ කටුක දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ආවා වූ ගමනේදී අපි අපේ අම්මා තාත්තලා උදසා හෙලූ කඳුළු මහ සාගරයේ ජලයට වැඩී කියලා. මේ බිරින්දෑවරු උදසා සාමිපුරුෂයන් උදසා අපි හෙලූ කඳුළු මහ සාගරයේ ජලයට වැඩී කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අප්‍රිය දේවල් හා එක්වීම නිසා, ප්‍රිය දේවල් අහිමිවීම නිසා, අපි සංසාරයේ හෙලූ කඳුළු මහ ජලයට වඩා වැඩී කියනවා. ද්‍රයන්වන්සේ දශනා කරනවා වරක් මේ දඹදිවතිීන කෝටු කෑලි ඔක්කෝම එක ගොඩකට ගන්න කියලා. මුළු දබදිවතිීන කෝටු කෑලි. ඒ සෑම කෝටු කෑල්ලක්හො මේ ඇඟිල්ල ප්‍රමාණිට කඩන්න කියනවා. එක කෝටු කෑල් එක කෝටු කෑල් අයින් කරන්න කියනවා මේ මගේ මේ ජීවිතය අම්ම මේ මගේ ගිය ජීවිතය අම්ම මේ මගේ ගිය ජීවිතය අම්ම කිය. කෝටු කෑලි ප්‍රමාණීවර වෙනවා කියනවා අම්ම ලාගේ ප්‍රමාණීවර වෙන නෑ කිය. එනම් මේ සංසාර බය මේ සංසාර ගැඹුර දකින්න පිංගතුණි මේ සංසාර බය සංසාර ගැඹුර දැකලා මේ නැවත වතාවක් මේ භවය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාවෙන් අත් මිදෙන්න ඒ තෘෂ්ණාවෙන් අත් මිදෙන්න නම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම මේ සෑම පින්කමක්ම සිද්ධ කරමින් මේ සෑම කුසල් දහමක්ම වඩමින් ඒ කුසල් දහම් වලින් වූ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දැකීම विदार्शनान वन सकास करगान केलाई मुद्रेजानान वहां से देशनागा